غالبا بين كل انمي رهيب والتاني بشوف انميات دون المستوى بحيث بحاول اقضي وقتي بشكل او باخر بس احد هالانميات فاجأني بحيث انه جو الانمي بيختلف من مشهد لمشهد <تصفيق> ماهو شوجو مادوكا ماجيكا واحد من الأنميات اللي مهما نظرت لها من أي زاوية بتلاقيه كيوت سواء كامل بوستر القصة أو حتى الشخصيات بس الحقيقة مختلفة تماما خلينا على السريع نتكلم عن قصة الأنمي مادوكا ماجيكا طالبة بالسنة الثانية بالمدرسة الإعدادية بأحد الأيام بتنتقل لصفهم بنت غريبة اسمها هومورا بحثنا من أول ما شافتها حست بشي غريب مثل كأنا شافتها من قبل لكن مع مرور الوقت بنكتشف انه هومورا بتحاول إبعاد مادوكا عن حيوان معين هالحيوان بجند بنات الإعدادية ليصيروا فتيات سحر انه بيحوّلهم لفتيات سحر وفوق هيك بحقق لهم أمنية والسؤال هو مين هما فتيات السحر؟ وليش هومورا معارضة لفكرة انه تصير مادوكا فتاة سحر <تصفيق> أسئلة بتعرف أجوبتهم مع مشاهدتك للانمي طبعا مثل ما شايفين القصة جدا عادية وما في أي شيء مميز لكن الأحداث مختلفة تماما بداية الأحداث بتكون جميلة جدا انمي عن ساحرات لطيفات والمواقف اللي بتمر معهم، فجأة الانمي بتحول لسوداوية نفسية، انيميشن، شخصيات، قوانين وحقائق صادمة، كله بينتقل من اللطافة إلى السوداوية، وهالشي صراحة ما ضر الانمي، بالعكس هالشي جعل هالانمي أكثر انمي مبيعا بسنة 2011. وتاني اكثر انمي مبيعا لأقراص البلوراي من بعد باكي مونوجاتاري وهالشي صعب جدا انك توصل له بانمي عادي لكن كل هالكلام بيخليني أتساءل عن شي واحد ليش الغرابة كانت أحد أهم الأسباب في جعل مادوكا ماجيكا انمي مميز بحثنا في كتير انميات غريبة ما أخذت نصيبة من الشهرة أحد أكثر الطرق نجاحاً في شد وجذب المشاهد هو الغموض بحثنا بأول لقطات الأنمي أظهروا لنا أنه ماجيكا كانت عم تحلم أنه هومورا عم تقاتل أحد الساحرات بعدين فجأة نقلوا الأحداث لما قبل تعرف مادوكا على هومورا وهالشي بشكل أو بآخر بندرج تحت مسمى الغموض وبدوره بيعطينا أسئلة ما إلها أجوبة بحثنا الطريقة الوحيدة لانك تجاوب على اي سؤال مبهم بتشوفه ببداية الانمي هو انك تكمل حلقات الانمي وهالشي هو الشيء المطلوب لانك بس تكمل الانمي محاولا انك تعرف اجوبة لأسئلة معينة تطلع لك أسئلة مبهمة تانية ما لها جواب وهالشي ممكن يهدم سير الأحداث الا في حالة ذكاء المؤلف ومؤلف مادوكا جابها صح اكيو كوشيمبو اللي هو نفسه مؤلف سلسله مونوجاتاري اللي مثل ما حكيت سابقا الجزء الاول تبع السلسله اللي هو باكي مونوجاتاري كان اكثر انمي مبيعا لاقراص الديوراي بلا مناسب وشيء طبعا نائجه من عدم فطريقه تفكير اكيو غريبه جدا بس بنفس الوقت ابداعي فكل احداث مادوكا ماجيكا غريبه وغامضه بتسلسل محبوك بشكل جنوني كل خلفية إلها معنى، كل فعل إله معنى، وكل كلمة إلها معنى، وبدوره يخليني أجزملكم لكم إنه الغرابة بمادوكا ماجيكا إبداعي.